السلام عليكم والله اليوم ان شاء الله راح نلعب سايلنت من زمان ما قد لعبت سايلنت ما قد لعبتها ابدا فيب راح تكون لعبة تجربه جديده بالنسبه لي من زمان كنت ناوي العبها وكل مره اجلها اجلها اجلها ف شو اسمه يبقى قبل امس مو قبل امس والله الفتره الاخيره قلت احاول اشغل دراسوس ولا انشارت عشان اسجلها وما ادري ليش طلع لي مشاكل ففكرت كذا كم مرة قلت ما غير ساينتر من زمان ما لعبتها قبل لا نبدا التختيم لا تنسونا لايك وتعليق واشتراك خلونا نبدا هذا قاعد يفرش <تصفيق> خلنا نبدا طيب <تصفيق> ستارت ما ما ادري قاعد افكر الحين ايش ايش اختار ايزي ولا نورمال ولا هارد ودي نورمال بس خايف اتصفق بس ما توقع اللعبة ما, ما توقع انها مبنية على الصعوبة والحوش ما ادري ترى نورمال. حرفيا ما قد لعبت غير مرة واحدة زمان. لعبت ذروم وما ما كملته حتى. لعبت شيء بسيط. بس اعرف انه في تقريبا اعرف شيء من القصة شيء بسيط انه هذا جاي ضايع ما ادري كيف ضاع والحين يدور بنته مدري مدري مين هي اصلا بنته ولا زوجته ما اعرف بس انه يدور ادمي. شيريل شيريل وين؟ اوكي اتس ترينج اسمه شيريل يب اتس كويت تو كويت ذيس بريس اوكي وجهه مربع <تصفيق> طيب ندور شيريل ناخذ نظرة كذا حالنا طيب قعدت اخذت وقت والله لين ضبطت المحاكي شوية جربت ثلاث محاكيات حاجة بلايستيشن 1 ومدروشو وبرضه واحد ثالث كل واحد له اسلوب بالتشغيل والتركيب والبلاهة بس يتشابهون. هذا شيرل شيرل شكلها بنته لانه جايبين بنت صغيرة شكلها <تصفيق> بنته. <تصفيق> hey, تعالي يا بنت وين رايحة؟ تعالي. احنا قلنا نطارد البنت الصغيرة ذي. والله شردت. سريعة. تعال يا بنت. والله سريعة. ما ادري ليش السيب هذا يذكرني بكود فيرونيكا مع اني ما قد لعبت كود فيرونيكا. ولا ما ادري ايش الرابط بالنسبة لي. طيب اوكي فتحنا ال بي اوف دوجز هنا في كلاب. يا ساتر امشي امشي. وش الدم ذا؟ طبعا ما اعرف اتحكم شويه تحكم بلاي ستيشن 1 نسيته حرفيا طيب اجري اجري ايوه لا مو كذا <تصفيق> ما اعرف امشي <تصفيق> طيب نكمل هنا بيجونا ولا اوكي كويس ما جانا ولا كلب الان That's strange, it's getting darker. المكان صاير أظلم أو better than nothing I guess. معاه ولاعة، حلو. وخر عن الجدار يا ولد. حلو. وش الدراجة ذي؟ a broken wheelchair. what's this doing here? مقعد خربان. عربة. والله ما ندري ليش هذا هنا. وش ذا؟ وات از ذس؟ سرير في دم. المكان فجأة تغير. في أصوات غريبة. الكاميرا ليش ما يرجعون زي أول؟ أنا مخي ضاع. والله ضعت. دورني الكاميرا. وش ذا؟ وات از ذس؟ واتس جوينغ أون هير؟ وش ذا من جد؟ ليش مربط العادم هنا؟ أوه وش ذا؟ واحد مسك في رجولي سيب سيب أوه. دقيقة خلني أمشي معاه سكين مت؟ والله مت والله قتلوني طيب مشكلة ما أعرف أمشي حتى عشان أقدر أشرد منه أوكي هذا المطلوب انه يمسكوني وين كنت اصلا حتى وش اسمه دي ايش اسمك انت يا بنت سعيد في مطعم بخير وصحه <تصفيق> wait a second I'm just a بس بالغلط. انا آه لا والله نعم. ناوي نيجي هنا جازا كان. انا ما اعرف. انا ما اعرف. انا ما اعرف. انا ما اعرف. انا ما اعرف. انا ما اعرف. انا ما اسمع sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, هذا المكان غريب. That's all I know. Hmm. What's your name? Harry. ايش ايش اسمك؟ صح؟ اه هاري. هاري I'm a police officer from the phones are all dead and the radio too I'm going back to call in some reinforcements you you're going My daughter I've find her It's dangerous ما راح ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ان أتركها ان اردت ان اردت ان اردت ان لا الآن قبل ان اردت ان اردت ان اردت ان ان اردت ان اردت ان ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت راح <تصفيق> بلاستيك مين بسك النوع الرايح والجي معلي فاهم <تصفيق> يلا روحي طيب عرفنا انه الادميه ذي شرطيه نسيت اسمها والله يا اخي انا عندي مشكله ما احفظ الاسامي صعب هو عرفنا اسمه هاري بنتو شيريل إيش شيء هذه؟ ذا إيه. أوه فلاش لايت هات أكيد نحتاج فلاش لايت مين ما يحتاج فلاش لايت؟ دقيقة لف أنا بقعد بعاني مع المشي لأن أتعلم كيف أمشي هذا إيش؟ let's drink تاكت حلو هذا إيش؟ someday someone may experience this bizarre event. hopefully they will find my notes useful. okay آه oh, هذا save. now saving. اوكي. Okay. هذا أول تخزين. اوكي okay, هذا التخزين. أنا ما أعرف والله أنا آسف. صار لي save. اوكي okay, حلو حلو. فمهمتنا الآن ندور على بنته، بس قبلها خل نجمع اللوت اللي هنا. راديو Azure Azure Can't Hear Anything). أوكي okay. ما هذا راديو ما يبينا نستخدمه. السكينة والدواء اللي هنا أقدر آخذها؟ يلف. هذا هيلث. هذه سكينة، حلو. طيب okay. كيف أفتح الإنفنتري؟ (Adn't Have the map)، أوكي ماب. أوكي سلكت يفتح لي الشنطة، حلو. في الهيل ومسدس وسكين والفلاش حلو نطلع لا نطلع مع الباب نقدر صح نسحب عليها قال لي لا تروح احنا بنروح maybe I should check for something useful before leaving اوكي يعني في شيء ناقص اتوقع والله اعلم خلاص مترنا هنا بس في شي ناقص اتوقع في شي ناقص وش ذي الورقة اه هذه خريطة اتوقع هذه خريطة اني خريطة اني خريطة there is a residential area map take it واو الحين نشوف الخريطة كذا مثلث نفتح الخريطة طيب midwich street ماث... ماث ماث ماث ماثي ماثيسون او ماديسون ما ادري. ستريت فايني ستريت باكمان.. رود اوكي انا الحين فوق على اليمين حاطين لي سهم. طيب خلت نظره انه اذا في شو اسمه؟ هذي إيه هذا اقدر اشغله بنبول لا شيء usual. أنا لا هناك هناك ألعب فيها هناك هناك هناك هناك هناك هناك صورة ده. صورة هناك هناك ما هناك ما ما هناك هناك هذا؟ هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك سوف أتكلم عن الراديو أوكي. دقيقة دقيقة أبا مسدس الصوت عالي دقيقة نحن الصوت كذا كويس كذا كويس أكويب. كيف اطلق عليه آه، اكس يطلق موت موت اقرا لك اقرا لك اقرا لك اقرا لك اقرا لك اقرا لك اقرا لك اقرا لك اقرا لا لا، قدم قدم. أوكي، ما ما أدري ليش ما أقدر أضربه هو في الأرض، كذا وأطعنه. ودي أطعنه كذا، آخذ حقي. إيش يخش هنا؟ مثل راديو. There is a bucket راديو، take it. يس. Yes. راح يفيدنا نعرف فينهم. نقول بسم الله. لف نطلع مع الباب. هذه بدايتها. في شي شيء بيصير برا؟ اور كتش هلال هاف جون والله ما اعرف لو اعرف راح اقول لك I guess I'll check that a again اوكي okay. اه راح اروح ي... فوق ويسار طيب كيف افتح الخريطة واعرف اني رايح على الطريق الصح؟ اممم احتاج اطلع فوق يعني اتوقع لا مو هنا عكس ياب من هنا ياب من هنا الطريق من هي الطريقه؟ خلينا نتاكر بس. يب طريقه لو صح. نمشي بعلن نروح يسار نحاول ياب تغير الطريق. يتغير تغير في الطريق بس ما ادري يعني الطريق صح بالضبط. اه اوكي اوكي دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه اصبر انت. صار الرالي لما يشتغل يعني هذا في الطريق. ايش كان ليش مطلع السكين معي مسدس؟ دقيقة متأكد المسدس المسدس كم رصاص او كم رصاصه فيه اه دقيقة فيه 11 رصاصه هذا فيه 11 رصاصه طيب ها طرح ولا بيجيني؟ أيوة أدب توقع مسأذية هو جاي ما راح يسوي لي شيء أوه من هنا صحيح جات وأنا ميت هنا مع من الصغار دقيقة دقيقة طيب دقيقة هنا صح فيه كلاب خلان جهز السكين لون ال... أتوقع هذا الهيلث الحالة لون برتقالي أوه كلاب أصبر أصبر أصبر أصبر, أصبر. حلو سحبنا عليهم أنا ما ودي الضارب قد ما أقدر ما ودي الظهر مع أحد يعني إذا أقدر أعدي بأمان وسلام بدون مشاكل راح أعدي بدون مشاكل عادي أتوقع طلع الموضوع أول موتة وراح تجيك هذيك وتوديك المطعم ويبدأ المشهد هذاك أوه هنا هذا أمو دقيقة هذا وش الورق أي أيوة والله هاند قن بوليت حلو حلو حلو رصاص يعني لازم انتبه للزوايا دقيقه في شيء هنا طايح cool. <تصفيق> ياب شيز ات المدرسه اه تحت يسار ميد مدويتش ايلمنتري سكول يو بعيد طب هذا وش اللي با... اللي بعده سكتش <تصفيق> بوك ياب سكتش <تصفيق> بوك حق شيرل. this picture to me والله ما هو واضح اي شيء بس يعني احنا راح نقول لك ايوه هذا انت the first picture that Cheryl draw in the sketch book that I gave on her fifth birthday. Okay, مال well, نويز nice. طب الاعصاب هذه اقدر اخذها؟ اي والله there is a steel pipe take it هنا فرشهم بالبايب بس خلني امسكها. Hello. هنا في طريق؟ لا أجل نرجع الرجعة دقيقة يعني الحين اللي قبل شي عديناه ذاك كان طلع وشه عالم موازي كذا يتوهم ولو دخل البوابة راح في زمن ثاني صفقه ما أدري الحين نروح للمدرسة المدرسة ما شخنا نطلع من عند تلاب؟ من الطريق؟ أنا دخلت هنا. ياب نطلع من عند الكلاب، نلف يسار في يسار في ونروح للمدرسه لين آخر الش لين آخر الشارع كذا. لين يجينا يتقفل الشارع بعدين نروح يسار برضو. والله أعلم يعني راح نفتح الخريطة مرة كثير. لاني راح أضيع كثير أنا. أحس فوق جدار. هذه <تصفيق> آه بدايتها. لا <تصفيق> آخر كم. صبر صبر ضيعت. أوكي. هتريك خلاص سامحني يا كلب سامحني الحين راح يسار حاولت العب بالانالوج بس حسيت اني قاعد اضيع فقلت العب بالاسهم لا تضربني والله بنضرب دقيقه طيب الحين فوصلت انا اوكي الحين نلف يسار بس خلينا نشوف الرجال ذا لا يموت علينا كم حبة عندي حبتين طيب نأخذ حبة ونمشي ما أدري إذا قتلهم راح يفيدني وراح ينظف الطريق لكن أنا قررت أذبح هذا ليش تضربني؟ جيب مسدس عندي رصاص ثلاثين رصاصة سوي ريلود نقتلهم والله ما أخليهم تعال ولد راح ايوه شرد الرمه تعال لو فيك خير والله يا ربيك قلب شرد طيب الحين نفتح الخريطه نتاكد انه طريقنا صح ما ضيعنا حز... حلو نكمل الحين لين اخر شيء لين يطلع جدار في طريقنا هذا وراي نشبه بسحب على بكمل طريقي والله هذا التقاطع الأول بعد التقاطع ثاني، بعدها أه. كلب وصخ ألو أوه الحين طيب الطريق ذا وشو مكسر، يو نلف ورا ونروح يسار طيب ندور كلب ضربني أنا ما ودي أموت ما ودي يضيع هيلي فجأة صار سريع الرجال والله إنه فنان اتكل من الهيل ضربت ما ادري كم لا هيل كويس اقدر اخذ كم ضربه اوكي هذا التطاقع برضو خربان نفتح خريطه نتاكد يعني اللفه اطول من يو طيب نرجع. <تصفيق> والله ما عندنا غير نرجع بس دقيقه في اوراق فنتكد نفتش ايش الاوراق هذه ايش هذه؟ دوج هاوس ليفن سيت. ستريت. دوج هاوس ليفن ستريت، يعني في أحد البيوت هذه بنستفيد منها؟ دقيقة، خلنا نتأكد نفتح خريطة. دوج هاوس. امم. طيب نشيك البيوت هذه. امم. هذا ما في شيء. والبقي ال- ليش شا... ليش ألخبط؟ قاعد ألخبط بين الشنطة وذا. طيب نروح هنا، الشارع الجهة الثانية من الشارع. ما في شيء هنا. صوت الخبطة رهيب كذا تخبط في الجدار. فنان اسحب عليه مكمل من هنا. آخر مرة نفتح الخريطة ونشوف. طريقنا صح؟ يب طريقنا صح. بعدين نروح يسار. وخر عنه. الحين عالم سيلنتل من وش يعني بالضبط؟ ايش بيكون هو اصلا؟ وش اوكي. احنا كل ما لفنا مكان قالنا خربان. الو. دقيقة يعني ما في. امم دقيقة، خلينا نفتح الخريطة نتأكد. والحين بقينا إيش آخر شيء اللي تحت برادبري ستريت بس ما توقع إنه هو صح نشيك هيك على البيوت اللي هنا ما أقدر اخش البيت هذا اخش البيت هذا وقري دوغ هاوس ندور بيت عنده كلب راسه يا اخي وخر اصبر خلنا ندور البيت هنا البيت لا مو هذا البيت اللي والله هذا اوكي الحين شوف هذا بيت الكلب اتوقع هذا هو الباب انسلكت امم طقع ابرال مفتاح، دقيقة موت موت ثلب واحد ليه لا لدي طقع بموت هيلث ياب باقي لي اخر حبة هيل على كذا حبتين احتاج عشان اهيل يعني هيلث كامل طيب الان من وين الطريق مم. نروح يسار بعدها يمين ويمين اوكي نكمل من هنا نشوف اخر الشارع الحين مفتاح البيت هذاك اللي ورا فين بيكون؟ نلاقيه ممكن نلاقيه ممكن في الطريق دقيقة هذا السور هذا ليش مقفل؟ مشينا مو واضح تعبان على دي مهيري تعبنا طيب الحين تروح يمين هنا التقاطع هذا برضو خربان نلف اللف. نلف <تصفيق> اللف اللفة اللي اللف. رحنا كل مكان والله دقيقة هنا يمين من هنا رحنا كل مكان تذكر الطريق صح ولا ضيعت لا لف هنا يسار راكيل صح ياب ياب صح نلف يمين مرتين خلاص بعدا نكمل دقيقة هذا ايش هنا اللفه هذه وشو بس وش كذا على فاضي لا لا لا انا انا جيت هنا ولا وش من قبل لا ما جيت هنا انا موت موت خلاص انا قلت ايش في الرادي ما سكت باقي مطلع صوت طلع دام ما مات للحياه طيب هنا في شيء رصاص حلو حلو حلو هات رصاص نحتاج رصاص هات رصاص يب طيب نسوي ريلود نفتح خل... ليش فتحت افتح شنطه يا مسلم يضيئ بالرصاص في <تصفيق> الأزرار. طيب نقول بسم الله نكمل هذا ميت ثاني الطريق أكمل زي ما أنا ياب من هنا في هنا طريق ثاني نروح نستكشف إيش في هنا في شيء اللفات هذه فيها شيء لو أدخلها موت قلت موت قايم يمشي على رجوله قليل حياة أبغى هيل أبغى علاج الرصاص عندي كويس إيش في هنا وراي لف لف راح وراك ذا بيجيني ولا وشه عشان أعرف لكر محل خمور هنا، لا إله إلا الله، ممكن قرأتها غلط، ما أدري، نفتح الخريطة، أوه هذا طلعني على الجهة الثانية، أنا أحس بمقفل في الأخير، ون واي، أوكي يلا يلا نروح، إجري إجري، أسحب علامة وأمشي، اللفات الزقة الأزقة هذي مقفلينها بـ اسمه؟ بزبائن، يجي إيه هذا مفتوح؟ اي والله باب مفتوح هذا وشو؟ دخلنا على المطعم من وراء هذا ايش؟ رأس كلب مقطوع يلعبون بسلة يا سلام مبدعين طيب هنا ايش هذا؟ ما يمديني أفتح الباب هذا نتمشى في الحوش هذا هذي شبابيك المطعم من ورا، لا ما أجل ما يمديني اسوي شيء هنا بس دخلت عشان الدواء يعني، اوكي اهم شيء لقينا علاج، نكمل الطريق، من نروح؟ يمين، من هنا، نتأكد، هن يب من هنا، بعد نروح يسار، يسار يمين. يا حقير اطلع تم طلقه اعطيته بمات تعال بزر شرد خواف طيب طريق صح؟ يا طريق صح امش على يمين شوف يمشي على الارض موت ما يموت اسوي ريلود في طريقه اسوي ريلود من برا الشنطه رصاصي قام يخلص فلازم <تصفيق> انتبه عليه 19 رصاصه باقيلي لي نتاكد لو من الخريطه الطريقة صح نمشي؟ لا كذا بعد يمين <تكتشف> يب شيء على الطريق الصح نشوف كلها خربانه كلها الطرق مهدمه مش كمان يبدنا نعدل الكاميرا موت يا كريه طفش بي طاح آه. ايوه اعطيه واحده سكتوا إيه، مزعج ما قاعد يدور حوالي ذا الان طيب نشوف الخريطه كل الطرق مقفله وبيت الكلب مقفل ما في ما له مفتاح ما لقيت المفتاح للان في المكان هذا اللي بيعطيني هو لازم ادور فيه. المربع هذا. بعدها ارجع البيت الكلب ومنه راح الاقي ال... اقطع الشارع. بس في الاول فين اروح في المكان هذا الجميل؟ نكمل من هنا نمشي قدام. هذا شارع ما هنا سيارة هي في سيارات غيرها ولا أول مرة أشوف سيارة هنا الحين؟ أنا بصراحة نسيت إذا قد شفت سيارة من أول بس هذه أول سيارة أشوفها قدامي يمشي آه شرد ترجع ولا نقتلك معلن كمل مزعج طيب رجع كريه اسحب عليه آه. طاح وذا موت خلص يطلع صدفار لما يموت باقي اخر كم رصاصتين دقيقة ريلود امم تقريبا باقي رصاصة طيب نقول بسم الله نستكشف لان دقيقة لا يكون اللي في بالي صح بيت الكلب المفتاح في بيت الكلب حاطه والله اعلم رجعنا الليكر ستور كذا طيب بيت الكلب فين؟ بيت الكلب تحت على اليسار. يب تحت على اليسار بيت الكلب اصلا حتى حار ما يبغى نحرك الماوس في الخريطه لكن في المربع اللي الثالث فوق المربع اللي فوق على اليسار في هناك زي الشارع من ورا البيت بين البيوت والله اعلم انه هناك راح نحتاج نروح بس قبلها خلينا نشوف الطريق لا مو من هنا نرجع نرجع ونروح يسار يسار لأن التقاطع الثاني نخش طب نقول بسم الله نروح يسار من هنا انا صراحة خلاص بطنشهم ذولي ما مو التقاطع الأول التقاطع الثاني بعدين نروح يسار الله اعلم من مفتاح البيت في بيت الكلب بنروح نشيك هذا لا شارع صح شارع بس كذا يب هذا بس شارع كذا لا لا هذا دخلناه خلصنا نكمل يا قليل الحياه وخر عني برجع عوري على التحكم قام يطير جنبي كذا مؤدب. طيب، خل نشيك هنا في بيت الكلب. اي والله هاوس كي، اي والله مفتاح البيت. طيب نقول بسم الله. يوز ذا هاوس كي، يلا يلا. خش. طيب في البيت بلاقي احد ولا امان؟ اسعافات اولية. هات. There is a first aid kit. Take it. أكيد. جيب. طيب نفتش البيت، نتمشى. ان شاء الله ما يكون في آدمي مزعج، بس خلنا نجهز شو اسمه؟ العصب، البايب، يعني بما انه داخل البيت، اتس اه هذا سيف، هذا تخزين، اوكي نسيف، نسيف، يس، دوغ هاوس، دخلنا بيت الكلب، وش هذا؟ هاندقان آموت هاندقان بولت مو آمو طيب وهذا برضو هاندقان آمو الجرة هذي فيها شي ناثنق سبيشال اوكي ما يبني اكسرها توقعت يعني حطين حركة يكسرها واخذ منه شي متأثر بلزنتيمل هي <تصفيق> قدر أصوب قهوة ما توقع أقدر شوف الدوليب فتش الأركان، ممكن نلاقي شيء. ما في شيء؟ ما في شيء، نمشي. دقيقة، تعقدت بالتحكم. أوه. عندهم تلفزيون، أوكي. دقيقة، لاحظ. المطبخ. في دواء. there ذير إز drink درينك، تاكت. الثلاجة تنفتح. أوكي، الثلاجة فاضية، يقول لي. أوكي. طيب وش آه دقيقة الباب هذا مقفل بقفال وش طيب الخريطة هذه وشه something is written on the map hanging on the wall keys for eclipse keys for eclipse طيب طيب إيش يقصد بالخريطة هذه؟ حاط لي الشارع هناك وحاط لي دائرة تحت على اليمين وساهم انه ما ادري ليش على هذاك اللي هناك فوق على اليمين. طب الباب هذا ينفتح؟ There are 3 لوكس. اممم. احتاج ثلاث مفاتيح عشان افتح الباب هذا. وحاطه لي في الخريطة. يعني هو قال لي ادور الثلاث اماكن هذه. يمكن اشوف كفاية للحلقة الأولى. الأقفال والمفاتيح راح نشوفها في الحلقة الجاية. إن شاء الله راح نفتحها. فيب إذا في نصايح على التختيم أو في شيء ضيعته نصايح بدون حرق طبعاً <تصفيق> لا أحد يحرق علي ودي أخذت من اللعبة أنا مبسوط <تصفيق> فيب يعطيك العافية على المشاهدة لا تنسى اللايك و الإشتراك